Eli tosiaan tervetuloa kaikille tähän HRI Loves Developers tapahtumaan, jonka aiheena on tällä kertaa kartat ja paikkatietot tutuiksi. Mun nimi on Hammi Kekkonen. Mä työskentelin Helsingin kaupungin kansliassa ja toimin siellä tämän pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelun Helsingin Region InfoSharein projektipäällikkönä. Meillä on tosi mielenkiintoisen oloinen iltapäivä tulossa. Että Meitä ensin johdattelee karttojen ja paikkatieto, paikkatietojen maailmaan mun kollega Kaisa Voipio. ja sitten Kaisan jälkeen meidän kollega Suvi Uotila Helsingin kaupungin mittauksesta kertoo tarkemmin, että mitä paikkatieto on Helsingin kaupungilla, miten Helsingin kaupunki tuottaa sitä, ja miten sitä käytetään kaupungilla itse, ja miten sitä tarjotaan kaikille vapaasti hyödynnettäväksi. Sitten tuossa vähän... Jälkeen neljän pidetään pieni tauko, ja tauon jälkeen Markku Huotari hsl tulee kertomaan OpenStreetMapistä, joka on vähän tämmöinen niin karttojen ja paikkatietojen Wikipediaksikin voi sanoa. Ja <köhö> Sitten kutakuinkin viimeisen tunnin ajan Antti Ahola opastaa meitä paikkatiedon hyödyntämisen pariin. Eli iltapäivän kuluessa itse kukin meistä pääsee itse kokeilemaan, että miten tietoa pystytään viemään kartalle ja esittämään eri tavalla kartalla, ihan konkreettiakin tiedossa. Ja jätetään sitten tuohon ihan tapahtuman loppuun vielä hitusen aikaa kysymyksille ja keskustelulle ja lopetetaan tilaisuus viimeistään kuudelta. Ja alkuun tästä... Tämän tilaisuuden järjestäjästä, eli meidän avoimen datan palvelusta Helsingin infoseeristä. Meidän kotisivulla löytyy osoitteesta hri.fi sinne on koottuna kaikkien tämän HR:n omistavien neljän kaupungin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniasten julkaisemat avoimet datat. Ja sen lisäksi tuolta sivulta löytyy erilaisia esimerkkejä miten näitä datoja on käytetty sovellusgalleriasta sekä paljon erilaista koulutusmateriaalia ja uutisia pääkaupunkiseudun avoimeen dataan liittyen. Me juhlittiin just kymmenenvuotisyntymäpäiviämme. Tuota, meillä on kaksi päätehtävää tässä kri palvelussa Me autetaan näitä pääkaupunkiseudun kaupunkeja julkaisemaan avointa dataa ja sen lisäksi me edistetään avoimen datan hyödyntämistä. Tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa muun muassa ja sitten järjestetään näitä kehittäjätapaamisia. Kymmenen vuoden ajalta HRI on aika paljon kaikenlaista dataa kertynyt. Kaupungit tuottaa dataa hyvin laaja-alaisesti osana kaikkea normaalia toimintaansa. Tässä pikkasen suuruusluokkia ja otsikoita siitä, että minkä tyyppistä dataa tuolta esimerkiksi löytyy. Ja että kaikkien aikojen suosituimpia datoja, niin toivotuimpia kuin käytetyimpiäkin, on ollut nämä karttat ja paikkatiedot eri tavalla. Ja tosiaan, osana me MHRissä järjestetään näitä kehittäjätapaamiseksi kutsuttuja tämmöisiä kolmetuntisia teema teemailtapäiviä. Ja esimerkiksi tänä keväänä meillä on kolme kehittäjätapaamista. Helmikuussa sukellettiin arkistojen arteisiin ja nyt on itse asiassa yleisön toiveesta tämä kartat ja paikkatieto teemanen johdanto tähän, tähän maailmaan. Ja sitten toukokuun lopussa järjestetään ideointityöpaja, jossa kerätään osallistujilta toiveita ja ideoita siitä, että mihin, minkä tyyppisiä paikkatietoja toivottaisiin, että minkälaiset tavat avata tuki sitten sitä hyödyntämistä parhaiten. Et tervetuloa myös silloin toukokuussa 25.7. Pistetään siitä ihan tässä lähiviikkoina, lähi toivottavasti ensi viikolla, ja tarkempaa tietoa ja ilmoittautuminen.